نبيٌّ من أنبياء الله هو عظيمٌ في قومه وعظيمٌ عند ربه وعظيمٌ لأنه نبيٌّ كريم بعثه الله في قرية نينوى في أرض العراق وكان عدد سكان القرية مئة ألف أو يزيدون فدعاهم تسع سنين متواليه ليلا ونهارا يدعوهم الى الله وهم لا يزدادون منه الا بعدا فلم يصدقه احد ولم يتبعه احد وجاء الوحي اليه ان انذر اهل نينوى عذاب الله بعد ثلاثه ايام ظن ذا النون ظن يونس بن متى أن العذاب الإخبار به دليل مشروعية الهجرة فهاجر لكنه لم يؤذن له بالهجرة بعد ثلاثة أيام أصبر اليوم الأول أصبر اليوم الثاني اليوم الثالث هاجر فهاجر من أول يوم هاجر من الأرض التي لا يُذكَرُ فيها اسمُ الله التي لا يُؤمنُ أهلُها بالله فلما رآه قومُه يجمعُ أمتِعَتَه ويريدُ الهجرة والخروج قالوا ما دام وعدنا أن العذاب بعد ثلاثة أيام فلعلَّه صادق ويخرج ذو النون يونس بن متى وهو ثاني نبي ينسب الى امه. لا اعلم في تاريخ الانبياء نبيا نسب الى امه الا اثنين. من هما؟ عيسى بن مريم ويونس بن متى. كانت ام يونس اسمها متى. هذه المراه تقوم مقام عشر رجاجيل. ومريم تقوم مقام كم؟ مية وين مية أما مننا فحط مليون ولا مليار لأن هذه المرأة من الكاملات من النساء وسنأتي لقصة مريم وقصة ابنها عيسى إن شاء الله تعالى وسترى في قصة هذه المرأة العجب العجاب انطلق يونس ابن متى نحو البحر فلما وصل أبصر سفينةً أشار إليها وكانت هذه السفينة مشحونة مليئة بالناس ومليئة بالبضائع ولكن الإنسان طماع خصوصا أصحاب السفن والتاكسي والسيارات طماعين إذا شافوا الراكب وقفوا له حتى لو يحطوه على روسه فوقفوا ليونس لي وأركبوه معهم فكان في حرف السفينة تعرف حرف السفينة طرفها فلما ركب في السفينة دخل في الصلاة، الله اكبر. ولما دخل في الصلاة ما هي الا دقائق من ركوبه في السفينة حتى هاج البحر وماج وكادت السفينة ان تغرق بمن فيها، فقال ربان السفينة: إن هذا الأمر لا يحصل البتة إلا إذا كان ركب معنا رجل من أهل المعصية رجل ظالم لنفسه فقال كل من في السفينة أضرب القرعة فمن وقعت عليه القرعة فهو ظالم ويضرب القرعة وتقع على الرجل الذي يصلي يونس فيقولون مستحيل هذا رجل صالح هذا اصلح مننا كلنا. عيده مرة ثانية ويضرب القرعة مرة ثانية وتسقط عليه ومرة ثالثة وتسقط عليه والبحر يموج والسفينة تتمايل قالوا ما في الا نخبره يعطينا حل هو من عنده واجوا عنده ربان السفينة والمجموعة يا شيخ انت ترى ما حل بنا ونحسبك والله حسبك من الصالحين ونحن عملنا القرعة فسقطت عليك فهل أنت ظالم لنفسك؟ وأنت تعلم أن القانون أن الظالم يرمى من السفينة في البحر قال نعم أنا ظالم لنفسي وارموني في البحر فأخذوه فرموه في البحر ويأتي أمر الله من فوق عرشه إلى أكبر حوت في البحر أن يستقبل الضيف الكريم يونس بن متى ويوحي الله لذلك الحوت يقول له يا حوت إن يونس ليس رزقاً لك بل هو ضيف عندك فيبلعه من غير أن يكسر له عظم أو يجرح له لحم، أو يقطع له شعره، ويدخل يونس إلى بطن الحوت كما يدخل أحدكم إلى غرفته، وينتفخ بطن الحوت ليوسع المجال ليونس، وهناك، وما أدراك ما هناك في تلك الظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمه البحر ظلمه الليل نادى يونس ربه نادى في الظلمات الثلاث ظلمه بطن الحوت ظلمه البحر ظلمه الليل نادى بكلمه التوحيد اول ما دخل في بطن الحوت أسمعه الله تسبيحات الحوت فهذا القرش يسبح وهذا حوت الهامور يسبح وهذا حوت ثاد يسبح وذا حوت آخر أكبر يسبح وإذا به يسمع الكون من حوله يسبح بالله يسبح باسم الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء الله يسبح بحمده سمع التسبيح فعلم أنه استعجل وهاجر قبل أن يُؤذن له وعلم أن أصحاب السفينة إنما رموه من السفينة لأنه ظالمٌ لنفسه وما الظلم الذي فعله يونس إلا أنه استعجل قبل أن يُؤذن له لطاعةٍ من طاعة الله هل الهجرة معصية ما من نبي بعثه الله إلا وهاجر إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين لوط هاجر بابنتيه صالح هاجر هود هاجر موسى هاجر بقومه عيسى هاجر محمد صلى الله عليه وسلم هاجر طيب يونس يونس هاجر قبل ان يؤذن له وذا النون والنون هو الحوت اذ ذهب مغاضبا غضب على قومه لانهم لم يستجيبوا لله فذهب ذهب عنهم مهاجرا غاضبا لله اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه ان لن نضيق عليه لان الاصل في الهجره هي ذهابٌ من الضيق إلى السعة، ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله يجد في الأرض إيش مراغمًا كثيرًا وسعى لكن يونس هل وجد مراغمًا كثيرًا وسعى أو أنه خرج من مدينةٍ فسيحةٍ وسيعةٍ في البر فأصبح في بطن حوتٍ ضيِّق وأن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه وفعلاً ما خرج من أجله وجد ضده وفي هذا درس من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه من استعجل الإرث فقتل والده ليرثه يقال أنت محروم من الإرث لأنك قاتل من استعجل الزواج بالمعتدة قبل أن تخرج من عدتها حرمت عليه أبد الآبدين ولا تحل له ما دامت السماوات والأرض لأنه استعجل نكاحها قبل انتهاء عدتها من استعجل شيئا قبل آوانه عوقب بحرمانه قاعدة عوقب هو؟ عليه السلام وابتلي بل نقول ابتلي ولا نقول عوقب ابتلي بابتلاع الحوت له فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وهنا قاعده ان من اودع رصيدا عند الله ينفعه ذلك الرصيد في وقت الحاجة إليه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فتسبح في بطن الحوت نفعه وتسبح قبل بطن الحوت نفعه والتسبيح هنا بمعنى الصلاة فلو كان تاركاً للصلاة للبث في بطن الحوت فالصلاة مفتاح الفرج كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه آمر بادر إلى الصلاة أرحنا بها يا بلال واستعينوا على ماذا؟ على كل شيء بماذا؟ بالصبر والصلاة فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلما نادى بهذا النداء واستجاب الله له أمر الحوت أن يخرجه إلى اليابسة فقذف به الحوت على الشاطئ ومشى على الشاطئ وجاء أمر الله إلى الأرض أن تستقبل هذا العبد الكريم الطيب وأن تنبت له فورا بأمر الله شجرة من يقطين تؤتي أكلها كل حين وبينما يونس جالس على ضفة البحر إذ خرجت شجرة من يقطين وهو ينظر، وأنبتت، وأذمرت، فأخذ يقطينةً، فأكلها، فكان فيها الدواء والشفاء والغذاء وجعل الله في اليقطين جميع المُضادَّات الحيوي، وهو علاجٌ لجميع الأمراض الباطنية ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحِبُّه وإذا كان مرضُك من الحرارة فليغطينُ علاجٌ لجميع أمراض الحرارة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعُه مع التمر ويأكلُهما معًا ويقولُ أُطفِئُ حرارةَ هذا ببرودةِ هذا فمن أكثر من أكل التمر أيام الحر ارتفعت الحرارة عنده وربما أصيب بأمراض ومن أكثر من أكل اليقطين في زمن البرد ارتفعت البرودة عنده وربما ساء هضمه ولكن اجمع بين هذا وهذا يكون لك الغذاء والدواء كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبتنا عليه شجرة من يقطين فأكل وعادت له صحته وعاد إلى قومه أرجعوا بحضراتكم إلى قومه بعد أن ذهب عنهم ماذا فعل الله بهم؟ ركب يونس السفينة قومه جروا خلفه ففاتهم يريدون يقول له أرجع إلينا فسوف نؤمن لم يرجع قالوا إذن قد صدقنا يونس واننا نخاف من عذاب الله فخرجوا جميعهم مئة الف نسمه خرجت من قريه نينوى كما يخرج الناس لطلب الاستسقاء وقد لبسوا المسوح وغيروا من احوالهم وبكوا جميعا لله ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون امنا يا رب بيونس وجرينا خلف ما مسكناه نريد نقول له امنا بك يا رب فاستجاب الله لهم وما من قرية رُفِع عنها العذاب بعد أن حاق بها إلا قوم يونس رفع الله عنهم العذاب بعد أن حاق بهم بعد أن كاد أن يحل بهم ورجع يونس فوجد قومه كلهم مسلمون وما من نبيٍّ آمنت به أمته كلها غير يونس كل نبي عنده معارضة عنده واحد كافر اثنين إلا يونس أمة جميعاً آمنت به فآمنوا كلهم أجمعون يونس ابن متى بقيت هذه القرية محتفظة باسمه وبحياته وقصصه وكذو وبقي فيها الإيمان إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الله وواجهوا ما واجهوا من السفهاء بعث إليه أحد رجالات الطائف غلاما من أهل نينوى عراقيا اسمه عداس يحمل عنبا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا هذا خذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك ورحمة الله تعجَّب عدَّاس قال ما سمعت هذه الكلمة أبداً إلا عندك قال أنت من أي بلد؟ قال أنا من قرية نينوى قال قرية العبد الصالح يونس بن متى قال أو تعرف يونس؟ قال ذاك أخي أنا نبي وهو نبي قال عدَّاس أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأخذ يقبل رأسه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن يونس أخي أما قول الله عز وجل وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومُ نَهْيُ النَّبِيَّ أَنْ يَكُونَ كَحَالِ يُونَس فليس في هذا تقصير في يونس فيونس ابن متى نبي ولكنه استعجل والنبي ينهى أن يستعجل يعني اصبر ولا تستعجل على قومك كما استعجل يونس بن متي على قومك